في موضوع من أخطر المواضيع المتعلقة بباب العقيدة إذ إننا يا عباد الله ينبغي علينا أن نتفقه في دين ربنا تبارك وتعالى وأولى ذلك أن نتفقه فيه هو ما يتعلق بباب العقيدة لأن الإنسان إذا صحت عقيدته وقابل ربه تبارك وتعالى عندئذ يكون في غاية من النعيم ويجد السعادة والأنس بالله تبارك وتعالى ولذلك يا عباد الله لما وقع الخلل في باب العقيدة ضل كثير من الناس وأصبحت الأكثرية أكثرية مذمومة كما بيّن رب العالمين في كتابه الكريم وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين وكذلك يا عباد الله باب تعلم العقيدة به يجد العبد ما يجده من الفرح وما يجده من الطمأنينة وكذلك ما يجده من الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله إلا أنه نتيجة لقلة العلم وكثرة الجهل وتلبيس الأئمة المضلين في باب العقيدة أصبح الكثير من الناس يجهلون أهم ما ينبغي عليهم أن يعرفوه من دين الإسلام حتى صار الناس شيعا وفرقا وكل يتكلم بهواه وكل يتكلم في دين الله تبارك وتعالى على وجه التقليد للأئمة المتبوعين من أئمة الضلالة وأصبحت العامة كما نقول على سبيل العميان وعلى سبيل الضلال وكذلك يا عباد الله كل فتنة ظهرت منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق إنما نجد أن أكثر ضحاياها وأن أكثر الواقعين فيها هم عامة الناس الذين لا يهتمون بفقه ولا يحبون علما ولا يحبون فقها ولا يجدون قدره ولا استطاعه على معرفه حكم من احكام الشريعه الاسلاميه ولذلك يا عباد الله ينبغي علينا ان نحرص غايه الحرص على تعلم ديننا التعليم الصحيح وعلى معرفه احكام ديننا المعرفه الصحيحه وقد كنت في الخصبتين الماضيتين تكلمت على مسألة من المسائل العظيمة التي زاغ فيها خلق كثير ألا وهي مسألة التوسل والتي أصبحت الفتنة فيها عظيمة حتى أصبح كثير من الناس يشبهون على غيرهم بأنه يجوز التوسل بالأموات وأنه كذلك يجوز الاستغاثة بالأموات وأنه كذلك يجوز طلب المدد من الأولياء والصالحين من أهل القبور وقد كنت بينت في الخصبتين الماضيتين أن رب العالمين قد شرع لنا ثلاثة أنواع من التوسل ينبغي علينا أن نتعلمهم حتى يصح لنا التوسل الصحيح إلى الله تبارك وتعالى ثم في الخطبة الماضية تكلمت على قسم آخر من أقسام التوسل المذموم ومن أقسام التوسل الممنوع إذ إن التوسل إلى الله تبارك وتعالى منه توسل صحيح شرعي ينبغي على العبد أن يتعلمه ومنه قسم ممنوع محرم لا ينبغي على العبد أن يقع فيه بل ينبغي عليه أن يبتعد عنه غاية الابتعاد لأنه إما أن يكون من قبيل البدع المنكره وإما أن يكون من قبيل الشرك بالله تبارك وتعالى وقد أثرت في الخطبة الماضية الكلام على بدعية التوسل بالجاه وبالحق وبالحرمة وبالبركة وبينت بحول الله وقوته أن أكثر الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل البدعي بقولهم اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك أو ببركة سيدنا النبي أو بحرمة نبيك أو بحق نبيك لا يجدون ما يسعفهم من الأدلة الصحيحة الواضحة التي تقوي, من است... التي تقوي من مذهبهم بل إن غاية أمرهم أنهم يستدلون بالأحاديث المكذوبة على رسول الله ثم إننا قد استدللنا بالأحاديث الصحيحة في حال حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته فوجدنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يُعْلِمَ أن يعلمنا درسا في العقيدة ألا وهو أنه ينبغي علينا أن نفرض رب العالمين في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال رب العالمين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقد كان الصحابة الكرام في غاية من الفهم لمراد رب العالمين وكذلك لمراد رسولنا الامين، فكانوا اذا استشكل عليهم امر من كتاب ربنا تبارك وتعالى او من سنه نبينا فانهم يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم مقام مصان ومقام منزه ومقام محفوظ بينه رب العالمين في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فبين رب العالمين أن مقام سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو من المقامات الرفيعة ومن المنازل العالية ولذلك يا عباد الله نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم الكثير من الحجج والكثير من المعجزات وهكذا كانت دعوته وهكذا كانت سيرته وهكذا كانت شمائله كل ذلك بمجموعه يبين لنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وهو سيد ولد آدم ومع ذلك يا عباد الله قد كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أصحابه ولم يجروا واحد من صحابته أن يتوسلوا به إلى رب العالمين بقولهم اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبي أو أن يقولوا اللهم إنما نتوسل إليك بحرمة نبيك، أو ببركة نبيك، أو غير أو بذات نبيك، أو بشخص نبيك مع معرفتهم لأفضلية هذا النبي، وكذلك ما اصطفاه الله تبارك وتعالى لرسالته، فدل ذلك على أن التوسل بالجاه سواء كان ذلك توسل في الانبياء أو, او الاولياء او الصالحين سواء كانوا امواتا او احياء او سواء كانوا حاضرين او غائبين كل ذلك من البدع المثمومه وقد روت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو غض وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد عمل الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسلات الصحيحة المشروعة ولم ينفرد واحد من الصحابة الكرام إلى توسل بدعي. بجاه نبينا صلى الله عليه وسلم أو بذاته أو بشخصه أو ببركته كما أنه لم يكن واحد من الصحابة ليحلف برسول الله صلوات الله وسلامه عليه بل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفرض رب العالمين في الحلف ولذلك لما رأى من كان يقول في عصره وفي زمانه من يقول شاء الله وشئت أو شاء الله وشاء محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وهذا إن دل فإنما يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن دعوته دعوة خاصة كانت دعوته دعوة عام كان ينذر وكان يبشر يبشر في التوحيد وينذر يا عباد الله عن الشرك ولذلك رب العالمين بيّن لنا أن كل نبي من أنبيائه وكذلك بيّن أن كل رسول من رسله إنما جاء بعقيدة ثابتة راسخة تقول حنفاء لله غير مشركين به وهذه ملة أبينا إبراهيم أن نفرض رب العالمين بالعباد وبعض الناس لا يعرف تعريفا صحيحا للعبادة التي يعبد بها رب العالمين ولذلك بيّن لنا علماؤنا الناصحون أن العبادة هي, كل... هي اسم جامع لكل قول وكل فعل وكل اعتقاد يحبه رب العالم ويرضاه رب العالمين، وكذلك يحبه نبينا الأمين وكذلك يرضاه نبينا الأمين فكل عبادة يا عباد الله إذا عرضت على الشارع الحكيم من كتاب وسنة ووجدتم فيها الترغيب فيها والتحفيز وكذلك يا عباد الله وجدتم ثوابها ووجدتم من فضائلها من الله به عليم فإنها من العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى ورسوله مثل ذلك يا عباد الله من العبادات الواجبة المفروضة الصلاة والصلاة شأنها عظيم ولذلك لا ينبغي للعبد أن يصلي لمقبور ولا يجوز للعبد أن يصلي لولي ولا يجوز للعبد أن يصلي لصالح من الصالحين بل إن الصلاة لا تكون صلاة صحيحة مقبوله عند رب العالمين الا اذا كانت خالصه لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى اغنى الاغنياء عن الشرك من اشرك معه غيره فقد جاء بمثل ما يجيء به المشركون وقد قال رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فالصلاة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يفردوه في جميع أنواع العبادة فهذا مثال واحد من الامثله على العبادات القوليه وهناك من العبادات التي يجهلها كثير من الناس ويكون محلها القلب الا وهي عباده الخوف وعباده الرجاء وعباده الاستعانه وعباده التوكل وغير ذلك من العبادات التي ينبغي للقلب ان يخلصها لرب العالم وكذلك ينبغي للقلب ان يتابع فيها سيد الاولين والاخرين ومهما يكن يا عباد الله فقد عرفنا جمله من التوسلات البدعيه في الخطبه الماضيه وعرفنا الدليل على كونها من البدع لان نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يدل امته عليها وفي الحديث انه ما من نبي قبله الا وقد دل امته على خير ما تعلم وحذرها من شر ما لا تعلم تبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجه الوداع وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وعديت ونصحت لهذه الأم فما أروع نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد وما أروع نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الشرك تحذيرا وتنفيرا ونهيا نعم ألا وإنه قد افتتن كثير من المسلمين بباب الأولياء والصالحين وصار الغلو فيهم هو العبادة وصار يا عباد الله الاستنجاد بهم والتوسل بهم من دون رب العالمين هو العباد وأكثر هؤلاء الضلال جهلة في باب التوحيد وكذلك أكثر هؤلاء لا يعرف عن واحد منهم إلا من رحم الله استقامة على دين رب العالمين أو معرفة بأحكام الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك يتعلق بكيفية صلاة رسول الله أو بكيفية وضوء رسول الله أو بكيفية صيام رسول الله أو بكيفية حجه فضلا عن جهلهم بتحقيق الشهادتين أو بمعرفتهم للمعنى الصحيح لكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وما وصلنا إلى هذا الحد. إلا بسبب التقليد الأعمى للأعمة المضلين ولمشاول شيوخ الظلال وإلا إذا كان أهل العلم يستمع الناس إليهم من كل حدب وصوب يسألونهم في دين الله وكذلك يسترشدون بالادله الشرعيه ويسالون عن الدليل الشرعي عن كيت وكيت لذا والا واذا كان ذلك كذلك لصحت عقائد الناس ولانتشر الخير بين الناس ولكننا يا عباد الله لكثره الجهل ولقله العلم اصبح الكثير من الناس لا يعرفون حقا ولا يعرفون باطلا بل اننا صرنا الى زمان اصبح المعروف فيه منكرا والمنكر فيه معروفا واصبحت السنه فيه بدعه والبدعه فيه سنه وكل ذلك من غربه الاسلام وكل ذلك يدل على قرب قيام الساعه وكل ذلك يدل على ان الساعه لا تقوم الا على شراء الخلق قولا وعملا واعتقادا ومهما يكن يا عباد الله ففي هذه الساعه المباركه من خير يوم طلعت عليه الشمس نتعرف على نوع خطير من انواع التوسل المحرم الا وهو التوسل الشركي وانما سمي التوسل شركيا لانه في حقيقه الامر ليس بتوسل وانما هو تسميه للامور بغير اسماء ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا غاية التحذير من زمان تصبح فيه الأمور مختلة فيصبح فيه الخمر يسمى بغير اسمك كما يسمى بالمشروبات الروحية وكذلك يصبح الزنا يسمى بالمواقع الإباحية وبمواقع الحرية والترفيه عن النفس كل ذلك قد صرنا إليه لأننا لم نفهم الأمور على حقيقتها فلا أننا صرنا إلى زمان أصبح الذين يتكلمون في دين رب العالمين ومتافهون الذين يتكلمون في كل شيء والذين يلبسون على العامة من الناس في أمور دينه فأصبح الكثير من الناس يشبه فأصبح الأئمة المضلون يشبهون على عامة الناس أن هناك من التوسلات ما يجوز وهذا التوسل يا عباد الله إنما هو شرك ولذلك بيّن لنا علماؤنا أن التوسل الباطل هو التوسل الشرك منه التوسل البدعي الذي عرفتموه في الخطبة الماضية من نحو قول العبد اللهم بجاه الحسين نسألك أن ترزقنا اللهم ببركة سيدنا النبي ارزقنا الخير أو غير ذلك من الألفاظ البدعية ومن الأنواع الباطلة يا عباد الله النوع الشركي وهو يا عباد الله أن يتقرب العبد إلى الأولياء والأنبياء والصالحين وهم عموات في قبورهم يسألهم من دون الله ويتوسل إليهم من دون الله ويطلب الدعاء منهم من دون الله بل يستنجد بهم من دون الله بل يدعوهم من دون الله وكل ذلك شرك وأنتم تعرفون حقيقة الشرك وأنتم تعرفون أن الشرك هو عبادة غير الله أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله إذا عرفتم المفاهيم على حقيقتها وعرفتم التعريفات الصحيحه فانكم تسلمون باذن الله من الوقوع من الشرك بانواعه سواء كان شركا اكبر او شركا اصغر او شركا خفي كما انكم اذا عرفتم التوحيد وأنه إفراد رب العالمين بالعبادة عندئذ يا عباد الله تفهمون بقية ما يأتي تبعا في هذا الباب. ورب العالمين قد بيّن لنا في كتابه الكريم أن الدين له وأنه تبارك وتعالى يحب الإخلاص في العباده قال رب العالمين ألا لله الدين الخالق والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر تأملوا يا عباد الله حجة المشركين الأول أنهم يقولون في عبادتهم لغير الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى قد كان المشركون وقد كان اهل الجاهليه يعرفون انه لا خالق لهم الا الله ولا مدبر للكون الا الله كما انهم كانوا يخلصون له العباده في الشدائد ثم انه اذا نجاهم رب العالمين يشركون به تبارك وتعالى فكانوا يعرفون توحيد الربوبيه ولكن كانوا يفهمون ان التوحيد كما بين رب العالمين ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فقالوا يعرفون ان التوحيد معناه ان نعبد الله وحده ولا نعبد معه غيره ولذلك كان الكبر وكان العناد وكان الاستكبار هو سنه مشهورة عن أهل الجاهليه وما منعهم ذلك إلا كما بين رب العالمين في كتابه الكريم قالوا إنا ويلنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وقال رب العالمين وقالوا إنا ويلنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون فهذا ما منعهم من توحيد الله تبارك وتعالى في عبابه وهذا كذلك يكون في باب التوسل الشركي فإن أكثر دعاة الصوفية يلبسون في هذا الباب على مثل هذه الآية يقولون نحن لا نتخذهم وسائط إلا لكونهم صالحين وإلا لكونهم أولياء وَإِلَّا لكونهم مقربين من رب العالمين ونحن عجزة ونحن ضعاف ونحن جاهلون ونحن أصحاب ذنوب ولا ينبغي علينا أن نقتحم باب الدعاء بأنفسنا بل ينبغي علينا أن نوسط الصالحين والأولياء في هذا الباب ورب العالمين قد نهى عن ذلك النهي الأكيد وبين أنه ينبغي علينا أن نسأله وحده ولذلك قال رب العالمين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر الميت مهما على قدره ومهما منزلت منزلته في هذه الدنيا فإنه إذا وضع في قبره انقطع عمله فضلا عن أن ينقطع فضله وخيره على الآخرين الأحياء وهذا ما بينه رب العالمين إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولذلك حاججهم رب العالمين بقوله إن كنتم صادقين ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ولذلك الملبسون من الطرائق الصوفية ومن أصحاب العمائم الحسينية الشيعية يعتقدون في أئمتهم ويعتقدون في أوليائهم من الاعتقادات الباطلة التي هي من الغلو والتي هي من التعظيم بغير حق وكل ذلك مسؤولون عنه بين يدي رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال رب العالمين مبينا أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم كل ذلك من الشرك. قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال رب العالمين ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا عقوبة من مات وهو يدعو مع الله غيره قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ومن الأمثلة على التوسل الشركي ما يتودد على السنّة الكثير من الناس من قولهم مدد يا سيدنا الحسين اقض حاجتي واشفنا مدد يا سيد عبد القادر مدد مدد يا جيلاني أنا ببابك أغفني مدد يا بدوي اشفي لي ابني أو يا آل البيت أنقذوني أو يا رسول الله فرج عنا أو شلاه يرفاعي أو ست أو يا ست زينب أشكو إليك أشكو إليك غمومي وأحزاني أو مدد يا حسين أو غير ذلك يا عباد الله من الألفاظ الشركية ولذلك يا عباد الله لم يكن هذا الشرك موجودا في حضرة رسول الله وفي زمان رسول الله وفي عصر النبوة وكذلك لم يكن لم يكن في عصر القرون الخيرية وإنما كان ذلك كذلك نتيجة لبعد الناس عن التفقه في دين الله، وكذلك نتيجة لقلة معرفتهم بقال الله، قال رسوله، قال الصحب ولما عدل الناس عن الله وعن عن كتاب الله وعن رسوله، واتخذوا شركاء، واتخذوا شفعاء، واتخذوا وسائط من دون الله تبارك وتعالى، وقع فيهم الشرك. وكذلك يا عباد الله فتنهم الشيطان بالفتنه المضله الا وهي فتنه تعظيم الصالحين والغلو فيهم بغير حق فنسال الله رب العالمين ان يصحح لنا عقيدتنا وان يعلمنا ما ينفعنا كما نساله تبارك وتعالى ان يعلمنا دعوته بحق اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. فلا يجوز بحال إن, ان ندعو غير الله. او ان نسأل غير الله. او ان نستنجد بغير الله. او ان نتوسل الى الله تبارك وتعالى بميت. فكل ذلك من قبيل الشرك. الذي تهتز له السماوات والارض. والذي يغضب عليه رب العالمين والذي من جاء به فانه قد افترى على الله اثما عظيما انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصر ونبينا صلى الله عليه وسلم كما بين رب العالمين لا ينفع أحدا يا فاطمة بنت محمد سل الله فإنه تبارك وتعالى خير مسؤول لا ينفع والد ولده ولا ينفع أحد أحد وإنما الذي ينفع العبد في آخرته هو عمله الصالح وسمعته الطيبة وسيرته الحسنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وقال رب العالمين في كتابه الكريم مبينا أنه ينبغي علينا أن نعبده وحده وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما بين رب العالمين قال رب العالمين عن نبيه قل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست من الخير وما مثني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ولذلك يا عباد الله هذه الآية يستفاد منها أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو مشروع ومنه ما هو محرم ومن المشروع ان نتوسل بمحبتنا لنبينا فنقول اللهم انا نتوسل اليك بمحبتنا لنبينا ان ترزقنا القرب منك او ان ترزقنا محبتك او ان تجعلنا من اهل محبتك ذلك جائز وكذلك يجوز للعبد ان يتوسل بطاعة الله تبارك وتعالى أو أن يقول اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لسنة النبي أن تعينني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أما أن نتوسل بجاه النبي أو بمقام النبي فذلك بدعة لأنه لم يرد عن رسول الله كما أنه لم يعلم صحابته الكرام أن يبجلوه بمثل هذا التبجيل أو يعظموه بمثل هذا التعظيم كما أنه لا يجوز أن يعطى أحد حقا لم يعطه الله تبارك وتعالى لهم ولذلك من التوسل الشركي أن نتوسل بالنبي وهو ميت في قبره وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فلا يجوز للعبد أن يتوسل بقبر النبي وهو ميت كما لا يجوز له أن يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أن تفرج عنه، فكل ذلك ممنوع وكل ذلك محرم، والصوفية يعتقدون أنه يجوز التوسل بالنبي يجوز التوسل بالنبي وهو في قبره ميت، ويستدلون على ذلك بمسألة أن الأنبياء أحياء في قبورهم. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة وبينوا أن الحياة في القبر ليست هي الحياة في الدنيا، فالحياة في القبر حياة غيبية لا يعرف مع لا يعرف حقيقتها لا تعرف حقيقتها كما أنها من الغيبيات وأمور الحياة البرزخية أمور مجهولة بالنسبة لأهل الدنيا كما أنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء من, من, من, من سلم علي فإن الملائكة تبلغني سلام من سلم علي فهذه المسألة تكلم عليها العلماء وأن المراد منها أنه من سلم على رسول الله فإن رب العالمين يغد إليه روحه ويبلغه السلام من قبل ملائكته الكرام وليس في ذلك دليل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم الحياة التي ينتفع بها في الدنيا بمثل طلب الدعاء منهم أو كذلك بمثل معرفة قدرهم وإنما يا عباد الله من مات فقد انقصى عمله سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا وما علينا من ذلك كله سوى أن نعرف لمقام رسولنا الكريم حق مقامه وأن نقدره حق تقديره وكذلك ينبغي علينا أن نعظمه التعظيم اللاحق به بلا إطراء وبلا غلو وبلا مجاوزة فنبينا صلى الله عليه وسلم علمنا الوسطية وعلمنا أن نكون واسطا بين طرفي الغلو والجفع ولذلك يا عباد الله قد جاء في كتاب مجموع يتعلق بالفتاوى الخاصة بالاولياء وكذلك بالقبور جاء ذلك عن مفتي مصر الشيخ حسن معمون لما سئل عن حكم تقبيل الأضرحة والتوسل بالاولياء قال إن أصل الدعوة الإسلامية يقوم على التوحيد والإسلام يحارب جاهدا كلما قرب الإنسان من مزالق الشرك بالله ولا شك ان التوسل بالاضرحه والموتى احد هذه المزالق وهي رواسب جاهليه والتقبيل في الاسلام لم يسن الا للحجر الاسود فتقبيل الاعتاب او نحاس الضريح او اي مكان به حرام قطعا فكل زياره للاضرحه والطواف حولها وتقبيل المخصورة والأعتاب والتوسل بالأولياء وطلب الشفاعة منهم كل هذا حرام قطعا ومناف للشريعة وفيه اشراك بالله كان ذلك كانت هذه الفتوى من فتاوى كبار علماء الأزهر حول الأضرحة والنذور والموالد وجاء كذلك عن الشيخ علي محفوظ وهو عضو من اعضاء هيئه كبار العلماء جاء كذلك في كتابه الابداع في مضار الابتداع قوله ومن المفاسد الفاجئه تقبيل واستلام قبور الاولياء والانبياء والعلماء ومن البدع السيئه الطواف حول الاضرحه فانه لم يعهد عباده الا بالبيت وكذا لم يشرع التقبيل والاستلام الا للحجر الاسود وعندما نقرا في كتاب الفتاوى المتعلقه بالعقيده والذي فيه من التلبيس ما الله به عليم نجد انهم يلبسون في هذا الباب تلبيسا عظيما عظيم، فيقولون إن المسلم مهما أتى بشرك قولي أو فعلي، فإنه لا يزال موحدا ولا يزال مسلما، وهذا يا عباد الله مبني على اعتقادهم الأرجائي بأن الإيمان مجرد التصديق، فما إذا كان العبد مصدقا بالله؟ ومصدقا برسوله وفعل شركا من الشركيات أو فعل كفرا من الكفريات فإنه لا يزال مسلما وهذا يا عباد الله يستحيله العقل وترفده نصوص الشريعة الإسلامية ولذلك نقرأ في باب العقيدة أن هناك باب يسمى بباب نواقد الإسلام وهناك باب يسمى بباب الردة وبين لنا علماء الإسلام أن العبد إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإن هذا الناقد يكفر به ويبقى في حقه إقامة الحجة وزوال الموانع وكذلك يا عباد الله ما يتعلق بمسألة إقامة الحجة وما يتعلق كذلك بمسألة انتفاء الموانع وكذلك تحصيل الشروط في حقه فكل من وقع في شرك فذلك يقال في حقه هذا نوع شرك ولا يكون شركا بعينه إلا بعد إقامة الحجة لوجود عذر من الأعذار كجهل أو تأويل أو تقليد أو غير ذلك من موانع التكثير وهذا حق ليس لكل من هب ودب وإنما هو حق لأهل العلم وكذلك حق لحملة هذا الدين ولذلك من تلبيساتهم أنهم يقولون قد سجد معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم فيستدلون بذلك على جواز السجود لأهل القبور والاستغاثة به والعلماء يقولون إن هذا السجود ليس بسجود العبادة الذي يقول فيه العبد سبحان ربي الأعلى وإنما هو سجود التحية وهو مجرد انحناء كما ينحني العبد لمعظم وهذا قد كان موجودا في العمم السابقة كالنصارى فإنهم كانوا إذا أرادوا تعظيم ملك أو تعظيم شخص فإنهم ينحنون له وهذا فعله الصحابي الجليل تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه منعه من ذلك ونهاه عن ذلك أشدنه كما أنهم كذلك يا عباد الله يستدلون على أن الأولياء لا يعتقد من يتوسل بهم أن لهم قوة وأن لهم تأثير وإنما هم مجرد سبب ولا يعتقد الواحد فيهم أنهم يا عباد الله أو أو أربابا من دون الله وهذا كلام ينقضه الواقع فإننا قد رأينا الذين يتوسلون بالأضرحة والقبور وهم على عتبات المقابر يتوسلون بهم بالألفاظ الشركية بل إنهم يسجدون له بل إنهم يتبركون به بل إنهم يقولون من الألفاظ ما الله تبارك وتعالى به عليم مما حكم عليه العلماء من الشرك وقولهم مدد يا بدويب نستغيث بك يا فلاني نتوسل إليك يا فلاني يسألونهم من دون الله وما دامت هذه الأمور قد بيّن رب العالمين في كتابه وكذلك جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا ينفع الظالمين معذرتهم ونسأل الله رب العالمين أن يبلغ بهذه الكلمات أن يبلغها إلى عموم المسلمين كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وكما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه الكلمات سبيلا إلى تفتيح القلوب وسبيلا إلى حماية جناب التوحيد كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه الكلمات سبيلا إلى معرفة حقائق الأمور ربنا اغفر لنا ذنوبك وإسرافنا في أمره اللهم اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمره اللهم ثبت أقدمك وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد ضال المسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الزياده في العلم اللهم ارزقنا الفقه في دينك اللهم مسكنا بكتابك اللهم مسكنا بسنه نبيك توفنا ونحن مسلمون اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا علمت الوفاه خيرا لنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نتوسل اليك باسمك الشافي ان تشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نتوسل اليك بتوحيدنا لك أن تقينا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اللهم انا متوسل اليك بمحبتنا لنبينا أن ترزقنا محبة نبينا لك اللهم ارزقنا بمحبتنا لنبينا الشرب من حوض الشريف اللهم ارزقنا شربة هنيئة لا نظم بعدها أبدا اللهم إنا متوسل إليك بتوحيدنا لك أن تظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم إنا متوسل إليك بأعمالنا الصالحة ان تجعل لنا من كل ضيق مخرجا وان تجعل لنا من كل كرب فرجا وان تجعل لنا من كل عسر يسرا اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين واصتق لا امور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين